تنفيذ المصمم مر العام تلوي العام من عمري مرور اكرام ولا ادري كيف مر العام لكن مر من عمري رسمت احلام هذا العام قالوا لي نهايه عام على ايش انت وين انت كيف انت مدري لعل العام اخر عام هذا العام يا قسام لعلي باخر الايام برحل منها بدري فيا رب السماء وانت السميع الواحد العلام دعيت الجهر وانت دوم مجهر تعلم بسري اذا ما عاد لي ذا العام باقي غير بضع ايام توفقني التوبة ناصحة قبل انتقل قبري إذا ما عاد لي العام باقي غير بضع أيام توفقني التوبة ناصحة قبل انتقل قبري وإذا ما مستنى باحث عن التوبة بشكل عام توفقني لها يا رب وانت المكت في البمري في العام الجديد ادعوك تبعدني عن الآثام وحل بيني وبين المعصية وفرق علي صبري